Laudani maji panjaranku dah Ini adalah sumpah tanah setia abang kepada tanah air kita. Abang pohon untuk jah doakan Abang saja. Kakak. Kakak kena berjanji dengan Ayah... ...untuk jaga Ibu. Jangan bagi Ibu marah, ya? Abang. Abang kena janji dengan Ayah. Abang kena jadi anak yang kuat. Boleh faham? Ayah, Ayah balik cepat tahu. Abang, Kakak dan Ibu bintu Ayah. Lepas tu kan, beli mainan nak. apa nak sabang, abang. Kakak? Ayah, ayah nak. Masak tidur nanti peluk tau. Oh, untuk ayah? Terima kasih anak-anak ayah. Ayah. ayah. Abang. Ja. Jang. Siapkah tak apa yang tak bagi dekat Abang? Abang ambillah tendang ni abang nak ke sana? Kalau abang kami tinggal kami anak-anak. Wah, -anak. sibuklah abang. Dekat Terima sana. kasih, Ju. Akan abang jadi ken ini sebagai azimat abang semasa di perbatasan eh. Ya? Eh, tapi dah sampai. Anak-anak ayah, ayah kita pi dah sampai kita beredar dulu ya. Jangan jaga diri baik-baik. Jaga anak-anak. Allah, Assalamualaikum Waalaikumsalam yeah. something.